Vstávej, už jsou Vánoce, čas plný kouzel po roce. Z nebe celou noc chumelilo, koukej, co nám nadělilo. Krátký den a pak Vánoční noc, kouzel v stínu musí moc jen aby dárek pro mě zbyl Vždyť já celý rok nezlobil Na stole kouří horký čaj Kam na vesele zapraskaj Ještě se chvíli Přesu zimou Líp bylo pod peřinou. Krátký den a pak vánoční noc kouzel stihnout musí moc. Jen aby dárek pro mě zbyl teď já celý rok nezlobil. Kamna už pálí jako pec Jdeme sánkovat na kopec. I pes má budu skrytou sněhem zvědavě vyklokuje ven. Krátký den a pak vánoční noc. Kůzel stihnout musí moc. Jen aby Neslupil. Večer mě nejvíc zajímá, až u stromku se dospívá. Jestli se splní, co jsem si přál, když za okno jsem dopizdal. Krátký den a pak vánoční noc, musí moc Jen aby dárek pro mě zbyl děti já celý rok nezlobil Dneska nebe nám blíž Hezké počky A pak Vánoční noc kouzel stěhnout musí moc. Bum, bum, bum.